V prvním březnovém týdnu se v naší oburce s divokými prasátky narodila selátka. Pepina a Bob letos přivedli na svět 10 celátek. Za pěkného počasí už vycházejí ven, takže návštěvníci mohou vidět. Chtěli bychom návštěvníky poprosit, aby k oburce nechodili se psy, aby je měli vždycky na vodítku a aby udržovali klid. Přece jenom jsou to ještě malá miminka. Krmení divokých prasat je celoročně povoleno, je i na informačních tabulkách napsáno, co je možné jim nosit. Chtěli bychom ale na návštěvníky apelovat, aby krmili prasata s mírou. Jsou to sice všežravci, ale nejsou to popelnice. V poslední době se nám stává, že sem lidé nosí toho jídla tolik, že to tu hníje. Lidé nosí velké množství pečiva, což je v pořádku, ta prasata to mohou, na rozdíl třeba od jelenů, nebo muflonů nebo daňků ale je prostě potřeba s nějakou mírou je krmit a nedávat jim toho přes příliš. Tady se píše světlo. Co je v myslevecké mluvě světlo? Výborně, oko. Tak to tam dej. Paráda. A víš, co je slecho? ucho. Super, tak to tam dej taky co jsou v myslivecké mluvě zbraně? M zbraně je to. Výborně, tak to tam dej. Skvělé. A víš, co je pírko? pírko. Hmm? Je na zadečku. No, to je na zadečku, je to co? Ocas. Výborně, tak tam dej ocas. Šup. Tak a pakneme si, jestli to máme správně. Je to pírko? Je to pírko. Paráda, šikula.